Γεια σας! Γενικά, είμαι άνθρωπο τη ρουτίνα. Σύμφωνα με το λεξικό η λέξη, ρουτίνα σημαίνει η συνήθεια τη καθημερινή μηχανική και εντυπωποιημένη επανάληψη των ίδιων δραστηριοτήτων. Και έχω ορίσει κάποιε ρουτίνε, κάποια πράγματα που κάνω δηλαδή, καθημερινά, είτε πρόκειται για τη δουλειά μου, είτε πρόκειται γενικά για τη ζωή μου. Για παράδειγμα, ξέρω ποιε μέρε θα κάνω ενομπει, ποιε μέρε θα έχω για τρέξιμο, ποιε μέρε θα ανεβάσω βίντεο, ποιε μέρε θα αφιερώσω σχεδόν αποκλειστικά στα παιδιά μου. Γενικά η εβδομάδα μου είναι προγραμματισμένη και συνήθω είναι γεμάτη με πολλέ ενδιαφέρουσε δραστηριότητε που έχω βάλει εκεί από επιλογή. Μου αρέσει να υπάρχει πρόγραμμα και κάποια ρουτίνα. Καλό είναι να έχετε ένα πρόγραμμα ή μία ρουτίνα, δηλαδή να έχετε συγκεκριμένα πράγματα που κάνετε κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα. Κάποιοι α πούμε έχουν date night, κάθε Παρασκευή βράδυ, ξέρω εγώ, έχουν ραντεβού με τη γυναίκα του. Εμείς α κάθε Τετάρτη το απόγευμα βγαίνουμε μια βόρτα με τη γυναίκα μόνη μα. Ή την το πρωί πηγαίνω για καφέ στη γυγά μου. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το απόγευμα πηγαίνουν με βόλτα με τα παιδιά μου. Δεν είναι δηλαδή ότι θα καθίσετε και θα προγραμματίσετε όλη την εβδομάδα, που μπορείτε να το κάνετε, αλλά συνήθω δεν δουλεύει αυτό. Είναι κάτι όμω που το αναπτύσσετε με τον καιρό. Οπότε ενώ είναι καλό να έχετε ένα πρόγραμμα, μια ρουτίνα, και να είστε πιστοί στη ρουτίνα σα, να είστε επιθαρχημένοι στο πρόγραμμά σα, ωστόσο μην γίνεστε σκλάβοι τη ρουτίνα. Ο δεύτερο ορισμό τη λέξη ρουτίνα είναι η δυσάρεστη έλλειψη εναλλαγή, πρωτοτυπία και δημιουργικότητα. Πολλέ φορέ ενώ έχω κάτι να κάνω από συνήθεια, ω μέρο του προγράμματό μου, μπορεί να προκύψει κάτι άλλο που να χρειάζεται περισσότερο το χρόνο και την προσοχή μου εκείνη τη στιγμή. Και πιάνει τον εαυτό μου να πιέζομαι ή να νιώθω ενοχέ αν θα κάνω το ένα ή αν θα κάνω το άλλο. Όποτε συμβαίνει λοιπόν αυτό, δίνω την άδεια στον εαυτό μου να κάνει ό,τι θέλει. Αν θέλει να κάνει αυτό που έχει προγραμματισμένο. Αλλά, αν δεν θέλει, να κάνει το άλλο, να κάνει κάτι άλλο. Αν λειτουργείτε με πρόγραμμα και ακολουθείτε μια ρουτίνα στο 80% του χρόνου σα και επιτρέπετε ένα 20% απρογραμμάτιστο, θα είστε σε πολύ καλό δρόμο σε όλου του τομεί τη ζωή σα. Να έχετε λοιπόν ένα πρόγραμμα, μια ρουτίνα, να επιθαρχείτε στο πρόγραμμα αυτό, αλλά μην είστε σκλάβοι σε αυτό το πρόγραμμα. Αν θέλετε να σα βοηθήσω να βάλετε ένα πλάνο καθημερινή δράση, με δραστηριότητε οι οποίε είναι παραγωγικέ, αλλά και ταιριάζουν σε εσά, δηλαδή είναι ένα εξατομικευμένο πλάνο δράση, Ζητήστε να κάνουμε μία δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπείτε στο greekcoach.gr, κάθετος free, συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσω να κλείσουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού για 45 λεπτά. greekcoach.gr, κάθετος free. Είμαι ο Θεοδωρής Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.